Hei, i denne korte filmen skal jeg vise dig hvordan du kan innhente informasjon om en forsamlingsmening om ett gitt tema. Jeg skal vise deg gjennom å lage en ordsky som jeg deler ut et spørsmål til brukerne, og så svarer de i en app eller på datamaskin, og så dannes det fortløpende en ordsky. Programmet jag ska bruke heter mentimeter.com. Jag har aldrig varit inne och upprättat den bruker. Så da ser det ut sånn som detta här och jag går in på mentimeter.com och så trycker jag på new presentation. Så må jag skrive in navnet på presentationen min. Jag ute heter vad är de tre viktigaste digitala verktygen för dig som lärare. så trycker jag create presentation. Och da går det lite rann tid och så kommer jag in i ett fönster som ser ut som detta här. Som du ser så har jag väldigt mange olika valg på vad jag kan göra for något i Mentimeter. Men i denne filmen ska jag visa där funktionen Word Cloud. Så jag trycker på Word Cloud. Och så går jag in och så skriver jag in selve fråggan mitt eh här. och så väljer jag hur många svaralternativer jag ska ha och da är det faktisk egentligen bare å trykke på present. Så enkelt er det faktisk. Og denne siden er den siden du velger å vise til de som skal svare på undersøkelsen din. De går in på adressen menti.com, merk ikke mentimeter, men menti.com, og når de kommer inn der så skriver de den koden som skifter fra gang til gang ettersom du oppretter nye undersøkelser. O så vil det bare komme fram svar på skjermen, sånn som du ser det her nå. Av og til så kan det være lurt at man ikke ser svaret til å begynne med, at det blir veldig ledende i forhold til de som skal svare. Så det jeg ofte gjør er at jeg går bort til høyre, og så velger jeg Hide Results på denne måten, og da eh, forsvinner den, heter jeg eventuelt, går ned her og velger Show Results, og så ser jeg at Ordskyet bare vokser. Jeg har ikke så veldig mange som prøver dette samtidig som mig nå, men jeg kan jo vise et par undersøkelser gjort på dette her. Jeg stilte for eksempel dette spørsmålet til nyutdannet lærere i Oslo skolen. Her er hva de svarte for nå. Så stilte jeg det samme spørsmålet til mine kollegaer på Høgskolen i Østfold, og her er vad de svarte for noe. Ut fra her, så kan du se da hvordan svarene blir senere ut når du bruker ordsyn på mentimeter.com. Ganske beskrivende, jo større ordet er, jo høyere frekvent er det svaret fra deltakerne i undersøkelsen.